<laughs> <Manmoud>. <laughs> Une menace a été détectée. Hey, ملق فوق كي دونك كامي كيلو دروك بلا متيقسك على الراس غادي خيو وضروك كون كان كيف سيم ايام آه ذا كينغ بيتشي عندك طرف سمين سربي حيدي سترين جينا بيز كوكايين عود في الحقدين وخا تغنو عام زين عجب بقاو حازقين اضراب خنزين ما خدام غا بليل خاصك تعرف بليل نجا لي موجيز الله عاقدي بيتشيز كريزي ميتوكيز اميزين شاني كلهم بوقين شيري اما او دير كوشين فلاشيت فلاشين دماغي everyday نيفو هارد بزاف و تشوفو الاشبالك everyday ay everyday كانت قاصدة ما لي زونسيان قالو في بالي قام مزالي بروجي سايك في طريق غالي ما بالي راه بقال فيلين يعني ما بحالي اطمندور ايه لقيت خيالي نيفو قايد لعقاب شوي المو هارب بيه درنا كلشي غاب دافش قالي ضارو هاك كولشي باين, ألو سيم كاين بلان كولي Fame, نشقو راسي نلقاو ما كاين, I'm super flexed فين الموك كان كنموتو على الأهم ما كان غاديس في والحمدلله والحمد لله لاباس بيدق ما فيكش النفس, غدرتك حسيتي بالنقص ديما كندير بالنقص, هو سايل انا كنديرو وما كنقولش, صافي شراب وحسبي الدروج ماكس الزنقا ما كيدوخ, ام دي ما مع الدراري ماكرهوش يديرو اللاقف في شي صاك وشويق علوك فوق القرش برو, كولشي فايت, باكا طير حصاد انا Oh, right. شكون من غيري غادي فرق عهد البيت هوليدي oh, وش اخاي هاني جاي تسنى شوي نو no, وشي شي بين فشل جي خلص لقال كل طاير افريديك افريديك نيفو ورد السب فوتوك كلش بالك خاي بالي خالي ربي يا ربي الله بيي الله